أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الجهب أن يكون شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان أمشاج نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعبدنا للكافرين سلاسل وأولالا وسعيرا إنا وسعيرا الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّبْلِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَفِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وعسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عروسا وقم طريرا فلقاهم الله شوى ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنه وخيرا متكين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من وكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان لها جهازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وردان مخلدون إذا رأيتهم حسدتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحل وساجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نحن نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما من او تصورا وادخل اسم ربك بُكْرَةَ وسجلا ومن الليل فصدق له وسبحه ليلا قليلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون مرارا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذا ليس ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء <تصفيق> والظالمين عبد لهم آلافاً أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفاً والعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً أدراً أو ندراً إنما تعدون لواقع فإذا وجوم وإذا السَّمَاءُ وإذا الجبال في أي يوم أجلت